בואו נעשה חזרה על מה שלמדנו לפני הרבה זמן בסרטונים על אנרגיה פוטנציאלית כובדית. לאחר מכן ננסה להבחין את האנלוגיה החזקה הקיימת עם האנרגיה הפוטנציאלית החשמלית. מה אנחנו יודעים על אנרגיה פוטנציאלית כובדית? נניח שאלה פני כדור הארץ. זה לא חייב להיות כדור הארץ, לך לי שזה מקל על ההבנה. אפשר על כל מקום בו יש גרוויטציה. והאנרגיה הפוטנציאלית קיימת עודות לשדה הגרוויטציה של המ� אחרי אנחנו נדבר על פני כדור הארץ. נמדנו שאם יש לנו איזושהי מסה M, כאן למעלה, ושהשדה הגרביטציוני בשטח הזה, או לפחות תאוצת הכובד היא G, או 9.8 מטר לשנייה, וזה H מטרי, אפשר להשתמש ביחידות כלשהם. נגיד שזה H מטרי מעל הקרקע, אז האנרגיה שווה למסה, כ fulfillment the covenant, fulfillment of the covenant. ישראלי רואה זה כי כוח הקovenant, הגדר של כוח הקovenant, זה בקโต. החפירות דיברו על הגדר של בקโต, fulfillment מהי 에너גיה פוטנציאלית? אנחנו יודעים שמה שיש 에nergie פוטנציאלית, זה ימפה כל מה שיקרות, אנחנו תבינו הגוף יפחיד ה-X כלפי מטה, וכל האנרגיה הפוטנציאלית תהפוך לאנרגיה קינטית. אנרגיה פוטנציאלית היא אנרגיה האגורה בגוף הנמצא במצב מסויאל, או האנרגיה שיש לגוף הודות למקום בו הוא נמצא. כדי שלמה שתהיה האנרגיה הזאת, מישהו או משהו היה צריך ספק לו את האנרגיה. כשלמדנו על פוטנציאלית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 מגובה 0 לגובה H. ואורך כל הדרך, כוח הקובד יהיה F עם סימן תפי G. נכון? אז בעצם, אם אני או דוחף אותו מעלה, במהירות קבועה, עלי כוח שווה למשקלו ומנוגד לו, כדי להעלות אותו למעלה. אחרת הוא יעיץ כפי מטה. עלי כוח קצת יותר גדול להתחלת התנועה. להעיץ אותו במקצה, אך לאחר ההעצעה הראשונית, עליה להפעיל כוח כלפי מעלה, השקוי לכוח הכובד המכוון כלפי מטה, ועשה זאת לאוז מרחק איץ', נכון? מהי עבודה? עבודה היא כוח כפול מרחק. כוח כפול מרחק, שהכוח התנועה. מהי עבודה כדי להעלות את העבודה שווה על כן, היא שווה לאנרגיה הפוטנציאלית הכובדית. זה דבר מעניין. שימו לב שלקחנו כנקודת ייחוס את פני כדור הארץ, אך יכולנו לקחת נקודה של אורטית אחרת, יכולנו לקחת נקודת ייחוס שהיא עשרה מטר מתחת לפני כדור הארץ, שיכולה להיות כאן למטה. כשיכולנו לדבר על איזשהו משטח שוב בגובה של חמישה מטר מעל כדור הארץ. אם מסתכלים על זה ככה, יוצא שנקודת ייחוס מכל סוג, במיוחד. אנרגיה, ק potentialית תקופנית, מדברים שוכח את האנרגיה, ק potentialית קשמורתית, תמיד בירחאס, בנקודה תקוס אחרת. כל מה שמש mas חור זה בעצם שינוי באנרגיה ק potentialית. אני יודע שדמנו על אנרגיה ק potentialית זה אנרגה שזזה היתה אנרגיה ק potentialית אבסולוטית. זה בגלל שאנחנו ש에너지 ק potentialית שmasו י affects את הנקודה הזאת. הקישמהנו את האנרגיה ק potentialית בירחאס הנקודה הזאת. ובדקנו מהי עבודה דוושה לה, אנחנו לא צריכים ליתיחס לא energia potencialית, הקובדית כל גודל אבסולútית. علينا לגיד שזו הא energia potencialית הקובדית הייחסת לפני כדור הארץ هي שווה לאבודה, הדורשיה להמיר את אותו משהו, אותו massa, לפני כדור הארץ, מיקוםה הנפוץ. אנחנו לגיד מונח אחר, בו לא משתמשים. אך יכולנו לדבר על האנרגיה הפוטנציאלית הכובדית ביחס לגובה של מינוס חמישה מטר מתחת לפני כדור הארץ ולשאול מה העבודה שצריך כדי להניע את הגוף מינוס חמישה מטר לגובה הנוכחית. זה כמובן יכול להיות רלוונטי אם היינו חופרים בו רוצים לדעת מה האנרגיה הקינטית שם, אז האנרגיה הפוטנציאלית הזאת הייתה רלוונטית. יכולנו כמה שרציתי שנעשה זה חזרה על אנרגיה פוטנציאלית כי זה יקל על המעבר ואתם תראו שזה כמעט אותו הרבה. רק שמקור השדה ומקור הפוטנציאל הם שונים. אנחנו יודעים שהשדות הגרביטציוני אינן קבועים. ניתן להניח קבוע קרוב לפני כדור הארץ. אנחנו גם יודעים ששדות חשמליים אינן קבועים, שיש להן נוסחות פשוטות. אנחנו להניח שיש לנו שדה חשמלי, קבוע כדי לחשב את מי אם מאמינים לי, שניתן ליצור אה, שדה חשמלי קבוע, כדי שתצאו בסרטונים, אם הראתי בעזרת חשבון ליטרציאלי, שניתן ליצור, שדה מגנטי אחיד, בעזרת נישור אינסופי, הטעון בצורה אחידה. נגיד שזה מבט מהצד, של נישור אינסופי, הטעון בצורה אחידה. ונהגיד שהוא טעון חיובית. כמובן שלא ניתן לקבל מבט צדניתי שמישור אין צופי, כי לא ניתן אותו, כי הוא אין צופי בכל הכיוונים. בכל זאת, נגיד שזה המישור, וזה מבט מהצד שלו. דבר ראשון נחשוב על השדה החשמלי שלו. שדה החשמלי הם מכוון קלפים מעלה. אנחנו יודעים זאת. כי לפי המוסכמה עלינו לשאול מה יקרה למיטה מחיובית בשדה הזה. בגיוון שהמישור הוא פעם חיובית, המטען החיובי, איתן להתרחק ממנו, זאת אומרת שהשדה החשמלי לפי המוסכבה, המקוואן, כלפי מעלה, הוא גם קבוע. על כן, וקטורי השדה האלה, יהיו בעלי אותו אורך, ולא קשר למרחק ממקור השדה. זה הקמה מבקטורי השדה, זה לסמן את עוצמתו. בסדכונים שעשיתי בנושא, השדה החשמלי האחיד, שמקורו במישור אין סופי, בצורה אחידה, הראיתי איך ניתן לחשב אותו. בואו נהייד שהשדה החשמלי הזה שווה לחמישה מיוטון per קולום. שדה חזק, אבל זה מפשט החישובים. שאלה היא מהי העבודה כדי לקחת נטען חיובי, אני אחר, אני אגיד שזאת נקודת ההתחלה. זה נטען חיובי בין שני קולום, ונטען גדול. אנחנו רוצים תשובים שובים. שובים. מהי העבודה הדרושה כדי להזיז את המטען בין שני קולום לאורך שלושה מטר בשדה מהי העבודה? נתחיל כאן ונזיז אותו כלפי מטה לאורך שלושה מטר לכיוון המישור. הנקודה הסופית תהיה כאן. בסדר? זאת הנקודה הסופית. מהי העבודה הדרושה? למה כאן השדה. מהו הכוח מופעל על המטען בין שני קולון? שדה חשמלי זה כוח יחידת מטען, נכון? אם אנחנו רוצים לדעת את הכוח שמפעיל השדה בנקודה הזאת, אצייר סוג בצבע אחר. הכוח שמפעיל השדה על המטען נקרא לו הכוח של השדה יש שווה חנשן מיוטון פר קולון כפול שני קולום, שווה לעשרה ניוטון. מלא, חיובי, סופי, אנחנו יודעים שכיוונו קפי מעלה, כי מדוברו מתן חיובי, הוא נשאר עם סופי, התאון אנחנו יודעים בנשרה ניוטון כלפי מעלה. כדי לדחוף, ומשוך את הויתן הזה, לפי מטה, במהירות קבועה, עלינו להפעיל כוח בנשרה ניוטון כלפי מטה, נכון? כוח בנשרה ניוטון בכיוון התנועה. כמו שעשינו עם כוח הכובד, עלינו להפעיל כוח קצת יותר גדול בהתחלה כדי להעיץ מטה במקצת ואז יש לנו כוח לפי מטה, אחר מכן, עלינו להאזן את הכוח לפי מעלה כלומר, יש לנו כוח 10 מיוטון לפי מטה ומפעילים הזה לאורך מרחק של מטר אז העבודה נעשית על המטען בין 2 קולום מכאן מכאן, העבודה שובה לעשרה זה הכוח, שלושה מטר. העבודה שווה ל-30 ניוטון מטר. וזה 30 ג'או. ניוטון מטר שווה ל-ג'או. זאת כיוון כאן אנרגיה של 30 ג'או, כדי להניע את המטען מכאן מכאן, ותוך השדה, החשמלי האחיד הזה, אנחנו מדברים על האנרגיה הפוטנציאלית של המטען יחסית למיתן כאן, צריך לבחור תמיד נקודת יחוס, ביחס אליה אנחנו חושבים את האנרגיה הפוטנציאלית החשמלית. זאת האנרגיה הפוטנציאלית החשמלית ביחס לכאן. עכשיו נקרוא לזה P2 ביחס ל... P1. אני משתמש לסימונים זה מסביר על מה מדובר. 30 ומה זה עוסר לענות? אם את מסת המיטן, נגיד של המיתן הזה יש מסה מסוימת, היינו יכולים לדעת שאם נשחרר בזמן שהוא מוגלת כאן, והנחה שאין שום התנגדות ואנרגיה לא הופכת לחום, אנחנו יכולים לדעת שכל האנרגיה הזאת מהפכת לאנרגיה כימטית בנקודה הזאת, ואז ניתן לחשב את המהירות בנקודה, מסה של 1, כאילו. ואנו משחררים אותו, בסדר? נפענו כוח מסוים כדי להביא אותו לכאן, ואז משחררים אותו. אנחנו יודעים שהשדה החשמלי יעיץ אותו כלפי נכון? ויפיל 5 מיוטון לקולום כלפי וזה יעיץ את הנטען עד לנקודה נכון? מה תהיה מירותו כל האנרגיה הפוטנציאלית החשמלית הזאת תהפוך לאנרגיה אז יש לנו ש30 ג'הול יהיה שווה לרחצי M כפול V בריבוע, נכון? אנחנו אחת, אז מקבלים ש60 שווה ל-V בריבוע, אז מהירות שווה לשורש הריבועי של 60 שובר 7.7 מטר לשנייה. בסיכום, אם המשוך את כלפי מטה, מטה ומסתו 1 פלגרם ושחרר אותו, הוא יעיז מהירות די גבוהה, ויגיע לנקודה הזאת, כל אופן הסיבטון, זה יתאריך לשתיים לצדקות, המשיב פה בהחברה, ואני קורא שאתם כאן נכון פרושה, מהי אנרגיה שונה מאנרגיה פוטנציאלית פרודית. רק מקור השדה שונה, נתראה בקרוב.